بضايح بضايح بضايح بضايح أهلا الله يستر عاصم للاستشارات لو سهلة فيك حياك الله. ايه بدايه بحب احييك على هالبرنامج المميز. الله يخليك وعلى عملكم الدؤوب مشان تطوير الاماره ونصائحكم لجميع المواطنين يعني. تمام. بالنسبه للميزانيه هي بتبلش من بدايه المشروع لما بيدخل المالك لعند الاستشاري لازم الاستشاري يعطيه خطوط اوليه مشان قيمه المشروع مؤسسه مكتب فور ديزاين اهلا وسهلا انا بعرف صوتك بس على الاذاعه الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الصوت بيتغير اهلا وسهلا فيك ام قاسم حياك الله الله فيك الله يسلمك الله يسعدك <تصفيق> الله يسعدك الميزانيه وما ادراك ما الميزانيه الميزانيه هي هاي لب المشكله هي الاساس ها اساس اساس اي خطوه صحيح يعني يعني الميزانيه شوف دائما وابدا المفروض اي حدا مجرد ما يسجل اسمه ببرنامج الشيخ زايد للاسكان اللي هي <تصفيق> هي مره واحده في العمر هتتبني نعم <تصفيق> ما ينفعش فيها التجارب ايوه فالمفروض ان انا ابقى يعني مدرك ان دي هي الحاجه الوحيده اللي انا هعملها مره واحده في العمر مش هعملها كتير مفروض صحيح ممكن اتلافى الاخطاء دي في اللي انا لما بشتري اي سلعه ممكن اتلافى بعد كده او ضحي بيها لكن في بيتي هضحي ازاي؟ ده هي مره واحده هو البيت ما بيعمل فيلا خاصه وهيروح يعمل فيلا تانية. يقول خلاص اعوض في الجديده ده الفيلا حجم المشروع بيبقى كبير وفلوسها كبيره فيبدا مره واحده في العمر انا وين بلحظه مهندس محمود بلحظه